Co pak to tady děláš? Ale čtu si jenom tady nějaké novinky. Tyhle, a hmm? nemáš takhle náhodou trochu problém s viděním? Hmm, ne, jenom trochu přičtení, ale to je v pohodě. Já si to vždycky takhle hezky zvětším. No a pak už to jde. Jo, jasně. Ale zkus tohle. No jo, to je mnohem lepší. Takže asi budu potřebovat brýle. No. Evidentně, o tom nemůže být pochyb. No a když už mám teda nosit brýle, jak teda vlastně fungují? Tak pojď se mnou a já ti to ukážu. Základem brýlí je čočka. Co vlastně víš o čočkách? No tak máme ji tu každý čtvrtek k obědu, u z párkem. Chule, ne, dítě ještě dostanu hlad. Jo, dobře. No tak, o čočkách vím, že se dělají z průhledných materiálů, jako je třeba sklo nebo plast. Ty mají větší index lomů než okolní prostředí, takže se v nich světlo při průchodu láme. No jo, ale kam se láme? Pojď, zkusím ti to vysvětlit. Pokud se rovnoběžné světelné paprsky vlivem lomu po průchodu čočkou spojí, říkáme jí spojná čočka, zkráceně spojka. Pokud se rozbíhají, je to rozptylná čočka, zkráceně rozptylka. A dají se poznat i jinak? Jasně. Spojky jsou uprostřed tlustší než na okrajích, takže vypadají vypouklé. U rozptylek je to přesně naopak. Uprostřed jsou tenčí a na okrajích tlustší. Aha, takže tohle je spojka. Přesně tak. No, ale koukám, že je nějaká rozbitá. Ten obrázek není úplně ostrý. To je jenom tím, že tahle je špatně nastavená. Dívej. V tomhle případě všechno závisí na vzdálenosti od čočky. Se změnou vzdálenosti můžeme pak obrázek nejenom zaostřit, ale také třeba zvětšit. No, ale člověk má v oku taky čočku a vidí ostře na různé vzdálenosti. Správně, to je proto, že okolo čočky máme sval, díky kterému ji nevědomky pořád ohýbáme a přizpůsobujeme ji dané vzdálenosti tak. Abychom viděli ostře. Takže namísto toho, abychom měnili vzdálenost, měníme zakřivení čočky. Hmm. A jak je to u lidí, kteří špatně vidí. To je to stejné. Pojď, já ti to ukážu na nějakém obrázku, to bude asi jednodušší. V našem oku máme spojnou čočku, která ohne a spojí paprsky do jednoho místa, kterému říkáme sítnice. Jenže lidem, co vidí špatně na dálku, se paprsky spojí už před sítnicí, a lidem, co vidí špatně na blízko, zase za sítnicí. Ti, kterým se paprsky spojují moc blízko, nosí rozptylky, které paprsky trochu rozptýlí, takže když se pak v čočce oka ohnou, spojí se přesně na sítnici. No a ti, co se jim paprsky spojují až za sítnicí, nosí spojky. Aby se paprsky spojily o trochu dřív zase na sítnici. Jasně. Takže když jsem špatně viděla, tak potřebuju spojky. Protože se mi paprsky spojily příliš blízko. Využívají se spojky ještě někde jinde? Jasně. Spojky využiješ všude tam, kde potřebuješ něco zvětšit. Aha. Takže třeba lupy, mikroskopy, dalekohledy, tam všude se využívají spojky? Jasně. U lupy ti stačí jedna čočka, ale třeba u dalekohledů nebo mikroskopů potřebuješ dvě. Tím dosáhneš daleko většího zvětšení než jen s jednou čočkou. Mm -hmm. A co rozptylky? Rozptylky zase umí obraz zmenšit. Toho využíváme zejména u a kontaktních čoček. Můžeme je ale využít i v částech některých dalekohledů. Takový používal třeba i Galileo Galilei. Hustý. No tak já si o tom půjdu něco přečíst. Ale ještě předtím, tak se stavím pro ty rozpilky, abych na to viděla. Spojky.